Плац міжвидового центру підготовки в широкому лані. Зараз тут вишикувались представники... ...семи країн, більшість з них – це бійці Збройних сил України та Об'єднаного... ...Британського королівства. Також є інтернаціональна група, до складу якої увійшли... ...американці, канадці, поляки та литовці. По черзі під гімн країн підіймають прапори. Стяг – гости із Британії під акомпанемент волинки. З трибуни представники командування коротко розповідають бійцям та офіцерам, що саме відбуватиметься на навчаннях. «Планування операції і безпосередньо сама операція, яка включає в себе і розташування на місцевості, і здійснення маршу, і ведення оборонного бою, наступального бою, рейдових дій, тобто повний комплекс заходів, які має відбуватися під час навчання». Тут, у військовому містечку, розквартировані і іноземці, і бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. І тих, і тих приблизно по півтисячі. Перш за все, ми сподіваємося, що спільні навчання з 54-ї бригадою Збройних сил України дадуть нам той рівень сумісності, який у майбутньому дозволить нам працювати пліч-опліч. Ну і, безумовно, ми сподіваємося, що ці навчання проводитимуться щорічно. Бійці 54-ї бригади неодноразово виїжджали в зону проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Серед гостей також є учасники бойових дій на території інших країн. Капрал Джон Сміт – командир 4-го батальйону шотландського королівського полку. Чоловік служив в Афганістані та Іраку. Хочу сказати, що навчальне містечко добре зроблено. Воно подібне до тих містечок, які у нас у Сполученому Королівстві. І так само добре навчений особовий склад. Вони – професійні люди. Триватимуть навчання до 24 липня. Попереду їх активна фаза на полігоні. Планується залучити майже 300 одиниць військової техніки. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.